El seu cos i sem, aquí, és un atuell de plàstic blanc del que em serveixo els mateixos efectes. La seva cambra, a contrallum, meitat blavosa, l'altra meitat, per grocs i rossats càlids, és aquí, de sèptica fredor, la que fa el blanc de rajola a la paret sobre un paviment vermellós dels anys 50. Després del bany, ella de la el cos desafiant, triomfant, anèxtasi d'esespero. Les llengües d’humitat em regalimen pels flancs i l'enonal, fins a arribar a la tovalllola rebregada als meus peus. La meitat del mirall li reflecteix un nucle tòric. Jo reconec mirant-me els indrets nous de la topografia. Tot és cos, matèria capgida pel somriure sardònic de la las. Aquesta línia situa els límits de l'abans i del després, al bé mig del trajecte blanquejat pels vials d'artifici però on s'escolen sang i aigua entre dues bugades. horitzó divisòria d'un mateix territori. Ell, fora del quadre, ha resseguit pintant tras i penombra de la seva acuradíssima toaleta. Tu no hi ets. No es guardaràs endofendit per la rialla magenta de la carn. Jo una no sóc ella. La distància que ens separa és la mirada cagada Pierre a Pierre Bonnard a l'ocean Freud.